Peterzi Jartoli de Gol pe Liviu Dragnea, mi-a promis ce se va rezolva, nu avem motive să nu ne încredem în vorbele lui. Ministrul afacerilor externe sublinierei Comercului Exterior al Ungariei, Petersi Jarto, a declarat Joi, într-o conferință de presă la Târgu Mure subliniere, ce, îmi ca în privința înființării liceului teologic romano-catolic. Letere C, de la Târgu Mure Subliniere Credem Dialog Subliniere nu un mesaje lansate în media subliniere I.C., întrucât liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a promis ce situația subliniere colii se va rezolva, nu are niciun motiv să nu se încread în vorbele acestuia. Desigur, nu puteam să trecem nici pe lângă problema subliniere colii. Eu vreau să vă spun ce cred în dialog sublinierei, nu în mesaje lansate în media. I, de sublinierei, nu facem parte din aceea sublinierei, familie de partide europene, totu sublinierei, prin colaborarea guvernului român. S-a dovedit ce, prin dialog, se pot atinge nii subliniere de scopuri care, în trecut, nu am crezut ce se vor putea. Cu domnul mele subliniere că nu avem o relacie foarte bună, foarte amical. Dragnea mi-a promis ce situația liceului romano-catolic se va rezolva, deci nu avem niciun motiv să nu ne încredem în vorbele lui, deci sperme, foarte mult, nu avem nicio îndoială, ce se va reînfiind ca liceul catolic. de mereu face demersuri în acest sens. Subliniere-i se interesează cum s-ar putea să se facă acest lucru, chiar subliniere-i duc decizia Curcii Constituționale, dar în niciun caz nu vreau ca acesta să fie un mesaj transmis prin media, a artat Peter Sijjartov, scrie Ager De externe, Ungar a arătat ce este încrestor în dialog: ce tot ce s-a obținut a fost rezultatul dialogului, sublinierea ce Este foarte important ca guvernele României, sublinierea ungariei să fie în relații strânse. Se vede ce, prin dialog, am putut să rezolvme o mulțime de lucruri. Desigur, suntem cu toții puțin nervegători, dar acesta e un lucru normal. Dar rezultate pe care le-am obținut nu le-am fi putut obține fără dialog. Un lucru important este ca guvernul României, sublinierei Ungariei, să fie în relații strânse, sublinierei astfel să progresăm împreună. I sper ce acest lucru se va putea face sublinierei în cazul Liceului Romano-Catolic din Târgu Murea subliniere, a subliniat Peter Zijarto. Pe 19 martie, CCR a decis ce dreptul de a dispune cu privire la înfincarea, desfincarea. Fuziunea sau divizarea unicilor de încemânt de stat, confesionale, sublinierei particular, preuniversitare, aparține autorităților administrației publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor, subliniere colare. Curtea Constituțională a admis sesizarea PNL subliniere IPM preferitoare la proiectul de lege privind înființarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Murea subliniere.